لما تعمل الذنب وتستغفر وتتوب تأكد مليار في المية إن ربنا سبحانه وتعالى قبل التوبة لأنه هو اللي ألهمك بالتوبة سبحانه وتعالى. فلما يجيلك إحساس إن ربنا ما غفرليش ده وسواس شيطاني. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضله ربنا سبحانه وتعالى قال خلاص استغفرني أغفر لك وبعدين يقول تاني انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حاشاه سبحانه وتعالى انه يلهمك التوبه ويكرمك بالاستغفار ويقول لك ما تستغفرش لكن الاحساس اللي بيجي لنا ده بيبقى احساس انه يا رب احنا اسفين قوي وده احساس راقي جدا راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربنا يغفر لي كل حاجه يقول كل حاجه يقول وغدراتي وفجراتي يقول وغدراتك وفجراتك حتى حتى يعني يشوف بيعبر عن الذنب غدراتي وفجراتي يقول حتى غدراتي وفجراتي فيجي الرجل ويقول لما يدرك كده انه الحمد لله ربنا غفر له وهو متاكد وكل حاجه بس مكسوف من ربنا فيقول وا وان عفوت وسوقتاه وإن عفوت وسوقتاه وإن عفوت يعني يا دي المصيبة والهم الكبير حتى وإن كنت غفرت لي يا رب أنا لازلت مكسوف منك فده يحرك في القلب كثره الاستغفار ويحرك معنى الخشيه من الله تبارك وتعالى ويخليك وانت مقبل على معصيه ثانيه تبقى مقبل اقبال اخف شويه لحد ما تكرم بان انت تلهم دائما بالتوبه وبالاستغفار ويبقى الذنب بالنسبه لك شيء مقزز ومقرف ومتعب نفسيا وقلبيا وكل حاجه خجلا من الله تبارك وتعالى، اما غفر فهو غفور رحيم سبحانه وتعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا. يا رب اغفر لنا وسامحنا جميعا يا رب العالمين.